לפי נתון בא סירטוט הזה שכאן אנחנו יודעים כי אורח של המיקת א-ב שווה לאורח של א-ס.כלומר א-ב שיקול הצלח הזה שכאן נתון כי אורח של כל הצלח הזה שזח שכאן זח שכאן הוא כל הצלח הזה. אנחנו יודעים גם כי זווית א שווה לזוית א אתם יכולים לראות כי הגודל שלהן זה, זה בעצם אומר כי הן חופפות, יש להן את אותו הגודל. זה שווה לזווית ACE, הזווית הזאת שכאן, חופפת לזווית הזאת ששם. אתם יכולים גם לומר כי הן בעלות הדבר הראשון שאנחנו מתיימרים להוכיח בשיעור הזה, הוא האם ל-BF, האם ל-BF יש את אותו כמו ל-CE. האם ל-BF ול-CE יש את אותו אורך?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 אנחנו יודעים כי האקדמיה השנייה, היא כי זווית A B F שווה לזוית A C E. גם כן זה נתון. דבר מהaniel מוסיף בכל אחד מאלה יש לנו זווית ויש לנו צלע, וכל אחד מהמשולשים האלה. וכאן אתם יכולים לראות בש... בשני המשולשים, כאשר אנחנו מדברים על שני המשולשים, אנחנו מדברים על המשולש A F ומשולש A לשניהם יש בה משותף את הקודקוד בנקודה A, נקודה A היא הקודקוד בשניהם. אנחנו יכולים להגיד כי זווית A, נגדר, BA, נקרא לה BAF, זווית BAF, אנחנו יכולים להגיד כי זה שווה לזווית BAF, או שאנחנו JWonas אנחנו... יכולים להגיד שזה שווה גם לזווית CAE. זה הופך את זה ל�ặרnik יותר, כי אנחנו עוסקים כאן בשני משולשים נפרדים. אבל זאת היא באמת בדיוק אותה זווית, היא שווה לעצמה, כאן זאת היא הגדרה השלישית שלנו. אנחנו יכולים להגיד כי זה ברור מאליו, חלק יקריאו לזWA תכונת השיקוף. זה ברור מאליו כי זווית שווה לעצמה. לכן אנחנו יכולים להגיד כי זה ברור מאליו. או אולי אנחנו יכולים לקרוא לזלת תכונת השיקוף. הזווית הזאת היא בבירור שיקוף וברור מאליו כי היא שווה לעצמה. גם אם נסמן אותם באופן שונה, הזווית הזאת תהיה שווה בגודלה. עכשיו יש לנו משהו מעניין שמתבשל. יש לנו זווית, צלע וזווית. אכן הגענו לכך, כי המשולש הזה לפי זווית, צלע, זווית, יש לנו את המשולש BAF, ההגדרה הרביעית שלנו. נגמר לנו כאן המקום, אז נרד קצת למטה. הקדרה שכאן היא כי המשולש BAF, המשולש BAF, נתגיש אותו קצת, נוסיף כאן עוד קצת כהול, זה המשולש הזה שכאן, המשולש כולו BAF. חצי מהטריק בחלק מהפתרון, בבעיה זה להראות את המשולשים הנכונים, התחלנו בזווית הלבנה הזאת, והמשכנו דרך הצלע שידענו, אחר כך עברנו לזווית הקטומה שכאן, רגע, בי בי איי, בזווית הזאת, כך עברנו לזווית הקטומה, דרך הצלע, היא שידענת אותה, כי היא הזאת שכאן, כעת את הצלע שפונה לקודקודה לא מסומן, במשולש בי אי אי אפ, נתחיל מהזווית הלפנה, נאבול הזווית כתומה, ואז נמשיך הזווית שלום מסומנת. זה יהיה חופשי למשולש C A F. זה עוד קצת מסורבלת. אבל אתם קולתיו את מתיראיון. שני המשולשים האלה יהיו חופשיים. נגידיר C A E. למשולש C A E. זווית הלפנה, זווית כתומה, ואז הזווית הלא מסומנת. במשולש הזה שכאן. וזה נובע ישירות מזווית צלע זווית. זה נובע ישירות מזווית צלע זווית. אלה הן שתי הזוויות, וזאת הצלע שביניהן. כלומר, זה נבע מהגדרות 1, 2 ו-3. הם חופפים, אנחנו יודעים, כי צלעות מתאימות תהיינה חופפות, לכן אנחנו יודעים את ההגדרה 5, נעשה את זה יותר מסודר. נרשום, BF שווה ל-CE. וזה נובע ישירות מהגדרה מספר 4. או ניתן לומר, צלעות מתימות, או צלעות חופפות. צלעות מתאימות הן חופפות. עכשיו ניקח את זה מעט הלאה. נראה אם אנחנו יכולים להוכיח האם ED שווה ל-EF. נמשיך כאן הלאה ונראה אם נצליח להוכיח האם ED שווה ל-EF. נרשום כאן סימן שאלה היות ואנחנו תרם זה. אנחנו הולכים להוכיח כי מקטע, הקו הקצר הקטן הזה, EF שווה ל-DF. סליחה, e סליחה, df זה ED שווה ל-DF. E שווה ל-DF. אנחנו יכולים להוכיח זה. הדבר המעניין הוא, כי ייתכן שבהתחלה לא יהיה כל כך ברור. אתם כי איצד אנחנו מוצאים כאן סוג, סוגים של חפיפה, אבל כאן יש לנו כבר מידע. אנחנו יודעים כי BIF חופף ל-CAE. אז אנחנו גם יודעים כי הצלע הזאת שכאן, נסמין אותה בצבע שטרם השתמשנו בו עד כה. נראה, השתמשנו כבר ברוב הצלע, הצבעים שיש בפלטה. זה יהיה קצת יותר. אנחנו יודעים מתוך שני המשולשים החופפים האלה, כי צלע צל אי إי שיחלך מאסי אי إי. אנחנו יודעים כי אי إי -E תיהש שווה ל אי أف. שתי תצלות האלה חופפות וアニמוק לכאח, וכי התצלות מתימות במשולשים חופפים. צל אי أف יצל את מולו הזווית הלבנה במשולש ב אי أف. ואי -E إי יצל את שמו לזוויות הלבנה במשולש ס אי إי. אשר אנחנו יודעים כי מחופפים, לכן אנחנו יודעים כי AE שווה ל-AF. ופעם נוספת זה נובע מהגדרה המספר 4. אנחנו יכולים גם להגיד צלעות מתאימות חופפות, אותו נימוק שנתנו כאן למעלה. כעת, מה שמעניין כאן, זה זה אפילו לא משולב שאנחנו רואים כאן למעלה, אבל המידה כי שני הדברים האלה חופפים, אז הרנו עם החלק הזה שכאן. בגלל שאנחנו יודעים כי BA, הוא עדיף להגיד שאנחנו יודעים כי AB שווה... ל-AC, זה היה נתון, לכן אנחנו יודעים כי EB, נרשום זאת כאן, זה יהפוך את זה ליותר מסובך, ההגדרה שבע תיתן לנו, ניתן לנו קצת מרחב, אנחנו יודעים כי BE יהיה שווה ל-CF. נרשום זה, אנחנו יודעים שBE שווה ל-CF. ומדוע אנחנו יודעים את זה? נרשום כאן את הנימוק. ננסה לנקות מעט את שלנו. העמודה הזאת לאט לאט נסחפת כי קיצד אנחנו יודעים ש-BE שווה ל-CF. אנחנו יודעים כי האורך של-BE שווה לאורך של-BA-AE. או שאנחנו יכולים להגיד AB. نحن نقول ان اجيب اخ لكرو لو كان و ده ab ل اي بي فقط اي اي ده אותו דבר نتبصس على الدواري الاخرانيين شريناهم مش هما قايمين اي سي فقط اي اف وبغلال ش اي אז ده شاوى ل اي سي و اي כבר عرفנו שזה אותו דבר כמו اي اف كيبנו اي سي فقط اي اف و اي אותו דבר כמו سي اف שזה שווה ל-cf, שממש כאן. אנחנו יודעים את זה כי זה נובע מהגדרה מספר 1. אנחנו יודעים את זה מהגדרה 5, ואנחנו יודעים את זה גם מהגדרה 6. האמת היא כי אנחנו לא זקוקים 5. נראה שוב, אנחנו זקוקים רק להגדרות 1 ו-6. נגיד כי אנחנו צריכים את זה מהגדרות 1 ו-6, זה מה שצריך כאן, אנחנו יודעים כי זה נראה שהצלע הזאת שווה לצלע הזאת, החלק הקטן הזה שווה לחלק הקטן הזה, אז אם תפחית את חלק הגדול, פחות לחלק הקטן, הדבר הזה שכאן יהיה שווה לדבר הזה שכאן. זה כל מה שהראינו, הצלע צהובה הזאת שווה לצלע צהובה הזאת שכאן. הדבר הנוסף שאנחנו יודעים, וזה נובע ישירות מזוויות קודקודיות, הוא כי הזווית הזאת, EDB ת precursam בפקדhead. FDC חופפת לזווית FDC. נרשום 8, אנחנו יודעים כי זווית EDB תהיה שווה לזווית FDC. וזה נובע מהעובדה שזוויות קודקודיות הן חופפות. או שהגודל שלהן זהה. והנה פתאום יש לנו שוב משהו מעניין. יש לנו זווית קטומה, זווית לבנה, צלע. אנחנו יודעים כי שני המשולשים הקטנים האלה חופפים. עכשיו אנחנו יודעים, אנחנו לא רוצים לאבד את הסרטוט, אנחנו יודעים כי המשולש BED, אנחנו יודעים את הגדרת האישה, אנחנו יודעים כי המשולש BED חופף, כלומר BED הוא האחד הזה, אנחנו יודעים כי BED חופף למשולש אנחנו רוצים לישתמש בוחת צלה, זה בית לבנה, צלה ציובה, וזה זה בית כתומה, זה בית לבנה, זה לבנה, אני אקנזיירים, זה בית לבנה, אז B זה בית לבנה, I זה בית לא מסומנת, ואז D זה בית מסומנת, מסומנת בקтом, אנחנו רוצים לתחיל ב C, זה לא מסומנת, כתומה, אז משולש CFD. וזה נובע פעם נוספת ישירות מגזווית קטומה, זווית לבנת צלע, סליחה, זווית, זווית, צלע, קטומה, סליחה, זווית, כתומה, זווית, לבנה, צלע, זה נובע ישירות מחפיפת זווית, זווית, צלע. היות, וכרגע יראינו שהמשולש הזה, שווה למשולש הזה, אנחנו יודעים שצלאות מתאימות, שוות, וזאת נקודת הסיום שלנו. היות, חופפים. אנחנו כי ED שווה ל בגלל שהן צלעות מתאימות, אנחנו יכולים לכתוב את זה כאן, ED שווה ל-DF. ופעם נוספת, הסיבה היא כי שני הדברים שכאן חופפים. אנחנו יודעים כי ההגדרה 9 שאומרת כי אם חופפים וצלאות מתאימות חופפות, כאן אנחנו סיימנו. זאת הייתה בעיה די מסובכת, אבל ראיתם פעם נוספת, כי אם תלכו שלב שלב, תלכו פשוט למצוא כל משולש, ואתם לבסוף תקבלו את זה. אבל האמת שהחלק הקשה הוא לא כל כך להבחין באיזה משפטים להשתמש, או בהכרח איך ליישם אותם, אבל לראות את המשולש, לראות כי יש איזה מידע שם, לראות כי אתם יכולים למצוא את BE על ידי שתחסרו את AE פחות BE. כי יש שני משולשים, אחד מעל השני, בתוך הכוכב, או הזרועות, או מה שתרצו לקרוא לזה.